הפעם נכיר את הנושא של התמרת לפלס וזה אחד המושגים הכי שימושיים שתלמדו לא רק במשוואות דיפרנציאליות אלא במתמטיקה בכלל ובעיקר אם תמשיכו להנדסה תמצאו שהתמרת לפלס חוץ מנפתור משוואות דיפרנציאליות עוזר גם להפוך פונקציות או גל ממרחב זמן למרחב גלי וללמוד ולהבין סדרה שלמה של תופעות אבל לא נכנס לכל זה כרגע כעת רק נלמד מה זה הצמרת לפלס נלמד מה זה לתרגל את המתמטיקה של זה ואז תוך כמה סרטונים נראה איך זה יעיל במקרה של פתרון משוואות דיפרנציאליות נפתור כמה משוואות דיפרנציאליות שכבר פתרנו קודם תחשימוש בשיטות הקודמות אבל נמשיך לעשות זאת ונפתור בעיות קשות יותר. אז מהי התמורת לפלס? התמורת לפלס והסימון הוא העות L, כמו לברן ושירלין. לברן ושירלין. זה היה לפני הרבה אבל חלקנו גדלנו על זה. למעשה, כבר הזה היה שם. אז היה אז, התמורת לפלס לכמה פונקציות? וכאן המוסכמה, במקום להגיד f של x, f של t. הסיבה היא שבהרבה משפעות הדיפרנציאליות או בהנדסה, אתם למעשה מירים מפונקציה של זמן לפונקציה של תדר. ואל תתאגו בקשר לזה כרגע אם זה אבל התמרת הפלס של פונקציה של T, היא הפונקציה לפונקציה אחרת של S. ואיך זה נעשה? בואו נכתוב כמה סימנים מתמטיים שכנראה כרגע לא יגידו לכם כלות. אז את מה זה מתמיר. תרך אחת לחשוב על זה כפונקציה של פונקציות. פונקציה תיקח אתכם ממערכת אחת של מה שהתעסקנו איתו, מערכת אחת של מספרים למערכת אחרת של מספרים. התמרה תיקח אתכם ממערכת אחת של פונקציות למערכת אחרת של פונקציות. פה פשוט מגדיר את זה. התמרה לא פלס, למטרות שלנו, מוגדרת כאינטגרל לא אמיתי. אינטגרל לא אמיתי. נכון שלא עשינו אינטגרלים לא אמיתיים עד עכשיו, אבל מיד נסביר זאת. האינטגרל הלא אמיתי מי 0 עד אין של E בחזקת מינוס ST, אז כל מה שזה יהיה F של T, כפול התמרת לפלס T זה יכול להביא בתחום כעת ולבלבל אתכם. אבל נעשה כמה דוגמאות. אז מהי התמרת לפלס? נניח ש-f של, של t שווה ל-1. אם f של t שווה ל-1, זו רק פונקציה קבועה של זמן, בואו נציל בדיוק שכתבנו את זה כאן. אז זהו האינטגרל הלא עניתי 0 עד של e בחזקת מינוס st כפול 1. אין צורך לכתוב את זה מחדש כאן, אבל יש כפול 1, dt. ובטח ה-n צוף כאן מציק לכם כרגע. אבל נטפל בזה עוד מעט. בעצם נטפל בזה עכשיו. זה אותו הדבר כמו גבול. ובואו נגיד שכמו ש-a משיג אינצופיות של אינטגרל, נכון? מ-0 עד ל-a בחזקת e בחזקת מימוס st אם אתם מרגישים יותר נוח עם זה, אולי תציעו שזה אותו דבר. כי ברור שעניכם יכולים להעריך אינסופיות, אבל אתם לקחת את הגבול כמשהו שיכול להשיג אינסופיות. בכל מקרה, בואו ניקח את האנטי נגזרת, ונעריך את האינטגרל האינסופי הלא אמיתי, או את האינטגרל הלא אמיתי. אז מה האנטי נגזרת של e בחזקת מינוס s t ביחס לדt? זה שווה ל-1 חלקי s, E בחזקת מינוס ST, נכון? אם ינחם מאמינים, קחו את הנגזרת של זה, תקחו מינוס S כפול זה, הכל התבטלת, תישארו עם E. חזקת מינוס ST, יופי. נמחק <חק> <חק> זה כאן, זה סימן שווה, כדי שנוכל להשתמש במקום הזה. לקח הגבול ש-A <חק> <חק> משיג, את ה-N <האין> סוף. <חק> לא תמיד חייבים לעשות זאת, אבל זו הפעם הראשונה שאנחנו נשתמשים מתגרה לא אז אני מזכיר לכם שאנחנו לוקחים גבול, כעת לוקחים את האנטי מגזרת, כעת אנחנו צריכים להעריך זאת כ-a מינוס האנטי מגזרת, נעריך זאת כ-0, ואז ניקח את הגבול של מה שיהיה, שיוביל אותנו ש-a משיג אינסופיות, אז זה שווה לגבול כאשר a משיג אינסופיות. במציב a כאן קודם נקבל מינוס 1, מינוס 1 חלקי S, זכרו שאנחנו משתמשים ב-T, לקחנו את האינטגרל ביחס ל-T, נכון, אוקיי, אז E בחזקת מינוס S A, נכון? זה מה שקורה כששמים כאן A, מינוס, אוקיי, מה קורה כאשר שמים T שווה 0 כאן? כאשר T שווה 0, זה נהיה E בחזקת מינוס S כפול 0, כל הדבר הזה נהיה 1, נשאר מינוס 1, חלקי S, יופי, נרד למטה קצת, זה גתול, אבל זה בסדר. אז זה יהיה הגבול כאשר A משיג אינסופיות, של מינוס 1 חלקי S, E בחזקה ועוד אחד חלקי S. אז מה הוא הגבול כאשר A מסיגי סופיות? מה המונח הזה יעשה? כאשר A מסיגי סופיות, אנחנו מניחים שS גדול יותר מאשר 0, ונעשה הנחה הזאת כעת, S גדול יותר מ-0, בואו נניח ש שS גדול מ-0, אז אם מניחים שS גדול מ-0, אז כאשר A מסיגי סופיות, מה יקרה? המושג הזה ילך ל נכון? E בחזקת מינוס גוגל מספר מאוד מאוד קטן. זה E בחזקת גוגל מספר הרבה יותר קטן. אז I בחזקת מינוס אינט סופיות משיג 0, אז הביטוי הזה משיג 0. הביטוי הזה לא מושפע כי A, רק 1 חלקי S. יופי! זהו רגע משמעותי בחיים שלכם. להתמרת לפלץ הראשונה שלכם. נראה בכמה סרטונים שיש טבלה שלמה של התמרות לפלס, ובסוף נוכיח את כולן. אבל כעת נעבוד רק על כמה בסיסים. אבל זו הכניסה הראשונה שלנו לטבלה של התמרות לפלס. התמרת לפלס של f של t שווה ל זה שווה ל-1 K s. שימו לב שעברנו של t, למרות לא התלויה ב-t, לפונקציה של s. עשירנו שלוש דקות וזה לא מספיק לעשות את מרת לפלס נוספת אז נשמור את זה לסרטון הבא נתראה בקרוב